يا هلا ويا مرحبا بضيوفنا كل من جانا وقح صوبنا شيلهم عن الثراء بعيوننا يا هلا ويا مس ومية الله الله خايم ما امواج الزين الجمال ما عطيتي من تبي مثله كمال فارقة الزين يا بنت الرجال ما حدا مثلك وصل طوله حنا فارض حسنك عليهم بالثمان من يضيع بحسن وجهك ما يلام فاتنا يا كلها <تجنل> لنا فاردة متفردة بين الملأ <تصفيق> يا عريس افرح ولك نرقص مرض فرحة الليلة تنسينا التعب ما على الدنيا ملام ولا عتب راحت الأحزان والهم من جلال يا سميح المجلك وانتم هلا يا حفيد أهل الكرب يسعدك رب السنين المقبله، تالك التوفيق يا كل الغلا يا هلا ويا مرحبا بضيوفنا، كل من جانا وجه صوبنا، شيلهم عن الثراء عيوننا يا هلا ويا مس هلا هلا، الله الله شامخا يا أمواج الجمال، ما عطيتي من دبي مثله كمال، فارقة بالزين يا بنت الرجال، ما حدا مثلك وصل طول حلا حسنك عليهم بالثمان من يضيع بحسن وجهك ما يلام، فاتنا يا فاتنا كل لنا، باردا متفردة بين الملا <تصفيق> يا عريس افرح ولك نرقص قص فرحة الليلة تنسينا التعب، <تصفيق> ما <أمام تصفيق> على الدنيا سميح <تصفيق> المجلة <تصفيق>